قرات عيوني بنتي فرحة زماني أدعي ربني يصونك نسقى بالهنا لونك بالخير والوفاء وعونك قدرك عالي الشاني. جيتي بالهنا جيتي وانت منوره بيتي. جتني قرات عيوني بنتي فرحة زماني. الهنوف يا حلا تسمك الهنوف بالعلى نجمك. تحسن في رسمك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 وشامخ انساسك نبع ذوق احساسك حولي اهلك تعيوني عيوني بنت فرحه جناني ادعي ربي يصونك من الهنا لونك للخير والوفا عن قدرك عالي يا شال وحبيب على ذبت وحنا والرابيت سكنت قلبي باسمك وعيوني فرحة زماني ادعي ربي يصونك لليابن